A les empreses eh, estem treballant amb, bàsicament, conscienciació. Val? Estem muntant unes jornades pel territori també perquè les empreses prenguin consciència de que, bàsicament, el seu negoci moltes vegades està basat en les dades que tenen. Eh? Llistes de clients, eh, comptabilitats i que eh, si el que dèiem abans quin valor té, tenen les dades per a aquesta empresa potser moltes vegades les, les dades són un punt crític i no ens som conscients llavors el que estem treballant és per un cantó la conscienciació i per un altre cantó estem donant un servei eh, que es dient servei d'anàlisi de vulnerabilitats amb uns orientadors o assessors en el territori que el que fan és, a l'empresa que ho sol·liciti per, una, per un preu subvencionat al 50%, el qual suposa un cost mínim per a l'empresa, se'ls envia un expert en seguretat, un orientador, que el que farà és una anàlisi de la seguretat de l'empresa i una anàlisi amb un programari específic de el nivell de seguretat físic o lògic de, de les màquines, dels ordinadors i de la xarxa que tenen. Amb això es genera un informe i aquella empresa des d'aquell moment té un informe sobre quins són els punts que ha de millorar en quant a seguretat de la informació. Jo faria una analogia amb l'administració i diria que les empreses grans, mitjanes, o les empreses que realment viuen de les seves dades ja en són conscients i apliquen mesures, més o, més o menys grau, eh? però apliquen mesures. Val? El que no està tan clars que les petites, el petit comerç, que potser té un, només un ordinador, apliqui aquestes mesures i moltes vegades és aquí on s'ha d'incidir.